Man kan ikke altid skue hunden på hårene. Hvad betyder det? det betyder, man ved ikke altid, hvad folk de har at byde på, før man lader dem kende. kan <tryk> gøre? Skal du være så pinlig? Okay. Tag den. Oh. Har I haft hund før? Nej, det er simpelthen så spændende. Mm. Ja. Skal vi ikke kalde en rulle? Det kan du huske Men Vil du selv fortælle om det? Far vil gerne øh, skifte køn, fordi han føler sig som en kvinde. Det kan man da ikke bare selv bestemme? Nej, det kan man så lidt, at I mig. Did you see how the waiter looked at you? No, he did not. Oh, yes, he did. He did? Okay. Var det flot? Han er så fint, Jeg kan jo ikke blive pink. Jeg er Hey. You have such beautiful daughters. Thank you. Like mother, like daughters. Du er ikke meget Du ved godt og svært. Jeg det skal nu. Jeg forstår ikke, Fik du sovehovedbørn? I går, da Thomas og jeg de kørte... Agnete. Hvad? Jeg hedder Agnete nu, live. Nå ja, Agnete. Ja. Det skal man lige vente sig til. Ja. Yeah. Min kat, klik din stævler. Hej. Hvad er, der, er, der, er du bare acceptere hende til du, med min far? Ja, <tryk> det